Tällä videolla kerromme ammattilukio-opintojen mahdollisuudesta. Nämä on Lehtosen Raja ja toimii osaossa ammattilukiokoordinaattorina. Lukio-opintojen järjestämisessä teemme yhteistyötä Oulun aikuislukion kanssa. Minä olen Oulun aikuislukiosta apulasrehtori Tarja Näkipaasu. Ja Minä olen anna Svea Jarva ja suoritan tällä hetkellä ammattilukio-opintojen Jos nuori on kiinnostunut ammatillisista opinnoista ja lukio -opinnoista, miten hän pääsee ammattilukiolaiseksi? Ammattilukio-opiskelijaksi voi päästä sekä nuoret että aikuisemmat opiskelijat ammatillisessa perustutkinnossa. Opiskelijalla tulee olla ensin opiskelupaikka meillä olla joko yhteishankautta kautta tai jatkuvan haun kautta. Yhteishaussa hakijalta kysytään kiinnostuksesta ammattilukio-opintoihin ja jos opiskelija valitaan jatkuvaan haun hänen kannattaa olla yhteydessä yksikön lukio-opintojen opinto Sinä Anna-Sofia olet jo pari vuoden ajan ollut mukana ammattilukio -opinnoissa. Miksi aikoinaan hakeuduit ammattilukioon? No silloin luokalla kun alkoi miettimään, että mihin sitä lähtisi, niin ekaana tuli, että en halua pelkkää lukioon, en halua pelkkää ammattikouluun ja kuulin tästä ja Heti olin, että joo tämä on mun juttu. Että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 nyt on kyllä hyvää fiilis näistä opinnoista, että onneksi valittiin tämän kaksoistutkinnon, että tällä saa tosi hyvän pohjan mun tulevaisuudelle. Että niin tota, tavoitteet olisi nyt, että lähden jatko-opiskelemaan ensi syksynä. Ja, mutta jos en pääsiskä sinne jatko niin sitten on kumminkin se mahdollisuus, että kun on ne ammattipaperit, niin voi mennä Suolan työelämään. Hienoa. Kiitoksia teille kummatkin. Kiitos. Kiitos.